يا ريكور سوارات في عبد المولي Oh, <laughs> All <laughs> Yes, yeah, yes, yeah, واطفا علينا علينا علينا Oh. <laughs>